Ми у театрі, у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. З Андрієм Ковальчуком, директором театру, ми будемо говорити про те, яким і для театру, і для глядачів став минулий воєнний рік. Вітаю вас, пане Андрію. Вітання. Слава Україні. Героям слава. Зараз кипить робота на сцені, де ми з вами зараз спілкуємося. Що це таке? Ви бачите декорації, ви бачите підготовку до прем'єри. З колективом працюємо над новою прем'єрою, над новою постановкою вистави. Драматургом якої, чи драматургами якої є італійці, і Скарначі, і Тарабузі. Ця вистава в оригіналі називається «Моя професія – Сеньор з вищого світу». В нашому випадку вона буде називатися «Сеньор на мільйон», режисером-постановником, який є головний режисером Миколаївського академічного театру Євген Курман. Він сам киянин, багато років він був головним режисером Кіровоградського театру, а зараз, безпосередньо, вже десь рік поспіль його запросили, і він став головним режисером Миколаївського українського театру. Досвідчений режисер, досвідчений. але не менш досвідчений. І Дмитро Гусаков – головний режисер Хмельницького театру. Де він? Дмитро Гусаков з перших днів вторгнення расистів на територію України записався в територіальну оборону. Зараз він знаходиться в Збройних силах України, служить і захищає нас, тому що ми маємо, я так зроблю маленький офф-топ, ми маємо змогу працювати, творити і тримати культурний фронт тільки завдяки нашим хлопцям, які на передовій. Це зрозуміло, що в Хмельницькій, в безпеці, відносній безпеці тільки завдяки тому, що фронт тримається, ми ворога перемагаємо. Одним із цих хлопців є наш головний режисер Дмитро Осаков, якого ми постійно підтримуємо. Ми постійно на телефоні. Він номінально є головним режисером. І, так, е, да, він не може бути присутній на репетиції, він не може ставити постановки, він не може займатися якоюсь операційною діяльністю, якою він займався. Але ми постійно з ним вирішуємо основні стратегічні питання тільки з ним. 25 лютого 2022 року на сторінці Хмельницького театру було оголошення, що театр тимчасово припиняє роботу. Вся Україна завмерла в театральному мистецтві, завмерла після вторгнення. Зрозуміло, що ми не могли думати про театр і про вистави. Ми могли думати тільки про, про допомогу нашим Збройним силам. Хто плів сітки, Хто варив, хто ліпив вареники е і так далі. Там десятки просто напрямків, які ми вели. Кожен актор, кожен працівник театру, е десь був. Безпосередньо театр. Чим займався театр е в, першу, в перший місяць був е працював дуже плідно рекрутиновий центр по набору в Доброчий батальйон, в тероборону, тому що ну, бажаючих було дуже багато. Так як театр знаходиться в центрі міста, всі знають цю локацію, то плідно дуже працювали. Практично цілими днями тут сиділи люди, які записували, які направляли, які збирали документи. Крім того, в нас на терені на театру в приміщенні знаходився Червоний Хрест, який навчав людей надавати першу, першу медичну допомогу. Пізніше, в квітні місяці, відкрився гуманітарний штаб. Тобто, Пішла масова гуманітарна допомога фурами, і на фойє першого поверху був відкритий, в народі називається, театральний бутік, де мали змогу практично кожного по 500-700 переселенців, тому що масово пішли переселенці, по 500-700 переселенців приходити, і були забезпечені всіма необхідними речами першої необхідності. До сьогодні вже рік поспіль гуманітарний штаб процвітає, працює. Коли почався, ну, назвемо їх, Театральний сезон 2022 року. 27 березня до Міжнародного дня театру, рівно практично рік тому назад, ми вирішили зробити благодійний захід, благодійну виставу «Пік-пак-пок» за мотивами повісті «Троє поросят» для малих наших діток. Дуже багато було дітей-переселенців, які, ну, ми розуміємо, що потрібно було дати якийсь контент гарний. Благодійні вистави ми розпочали саме 27 березня. Спочатку для дітей, потім в квітні місяці ми зрозуміли, що величезна нестача автомобілів на, на фронті. Ми взяли колектив, ми просто прийняли таке стратегічне рішення – зібрати за квітень місяць. Ну, можливо, не всі кошти на автомобіль, але, ну, по крайній мірі, леву участку. Ми започаткували, ми провели п'ять вистав вечірніх де практично з повними залами. Безкоштовні абсолютно були вистави, ми квитки не продавали. І люди задонатили майже 200 тисяч гривень. Основну леву частку коштів ми долучилися спільно з фондом Леся Подрив'янського і ще кілька дружин наших спільних знайомих, які теж воювали в Збройних Силах в одній теробороні, в одному батальйоні, ми всі долучилися і купили автомобіль. І в Слов'янську він був переданий нашим колегам Дмитру Гусакову безпосередньо. І якщо не помиляюсь, до сих пір вже рік поспіль автомобіль живий, здоровий, кілька разів він там ремонтувався вже після того, але він до сих пір допомагає нашим хлопакам, Збройним Силам. Він врятував багато життів. Поговоримо про глядачів, бо театр без глядачів не буває. Наскільки е, змінилася аудиторія театру? Люди приїхали з театральних міст. Переселенці здебільшого були з Київщини, Харківщини, Херсонщини, Миколаївщини це глибоко театральні міста. І я вам скажу, що ми отримали тільки позитивні відгуки від них при перегляді вистав саме Хмельницького театру. Вони дуже плідно долучалися знов до, до донатів, які до скриньок, де ми збирали кошти. Вони плідно долучалися до обговорення вистав, тому що ну, така традиція у Харкові, Миколаєві точно знаю, є після вистав, коли людина бачить виставу, це є традиція обговорити її. Ми робили запрошення персональні, особливо тим людям, які приходили в гуманітарний штаб переселенці, ми вручали їм запрошення, вони приходили на вечірні вистави. Ця робота велася постійно і ведеться до сих пір. Наша основна місія – це угу. арт-терапія, театральна так. терапія для наших глядачів. Ваше бажання ви втілили допомогти цим людям, ви втілили. І є така вистава, вона дещо така неформатна, як для Хмельницького. Розкажіть про... Цю виставу, яка в укритті проходить? З відкриттям сезону 23-24 вересня місяці, завідуючи літературним відділом нашого театру. Марина бортник гулевата яка є автором багатьох п'єс, яка є театрознавцем і просто гарним спеціалістом, написала одну із п'єс, яка називається «Маріуполь. Надія на світанок». П'єса була поставлена як прем'єра в нашому бомбосховищі. І саме в тому підвалі, в тому підвальному приміщенні, в тому тимчасовому такому прихистку, ми Відбулася ця прем'єра. Ми використовуємо моменти малювання нового міста Маріуполь. Кожен Маріупольс намалював свою надію, надію на світанок, що він повернеться додому в місто. Місто буде відбудоване, тому що Маріуполь це однозначно Україна. Авторка Марина е, Портнеголевата казала, що важливо не грати на почуттях, а викликати емоції і. Е, Важливо зробити так, щоб не... ця вистава не стала тригером. Для глядачів, які пережили жахи, вам вдалося це зробити, не... вистава не стала тригером? Ні, вона не стала. Судячи по тому, які коменти давали глядачі після вистав, вони були дуже вдячні цій виставі. Тобто ми не грали на почуттях зовсім. Ми розуміли, що це біда загальна наша, всеукраїнська біда. Ми намагалися зробити цю виставу ну, наближено до реальності. Тому це не тригер, це наша, такі, це наша родзинка, нашого театру. Тому що ну наскільки я розумію, ну я не присікався, що десь якийсь театр ставив саме таку тему про Маріуполь. Uh -huh. Надію на світанок, саме в бомбосховищі, саме в укритті, тому що це все атмосферно, так і ну, можливо, можливо, зараз я не знаю, але на той момент, в листопаді місяці, ми були єдині. Хто поставив цю виставу. Війна внесла корективи у наше життя і в культурне. Зокрема, Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Коліша опинився в окупації і там уже припинилася його діяльність, але Щорічний міжнародний театральний фестиваль, який мав відбутися в червні, 24-й фестиваль, він відбувся. Чи брав участь у цьому фестивалі Хмельницький театр? Дійсно, Херсон був на початку війни окупований. Мій колега Олександр, книга, Олександр Андрійович Книга, один із найвпливовіших, найкращих і найпрофесійніших взагалі директорів театрів, яких я тільки знав, був змушений після окупації через деякий період виїхати з Херсону. Вже будучи в приїзді у Львові, де він проживав кілька місяців. Він організував щорічний театральний фестиваль Мальпомена Таврії 2022 куди були запрошені всі театри України, ну, більшість театрів України, наскільки я знаю, ті, хто мали змогу працювати. Тому що фестиваль був іншої трохи форми, він був фестиваль онлайн, але він був реально онлайн. Чому? Тому що ми грали виставу на сцені, ми робили стрім, тобто пряму трансляцію цієї вистави в рамках фестивалю. Ми робили там звернення, «Херсон – це Україна», ми підтримуємо Херсощину, підтримуємо фестиваль – і Херсонський театр. І от в рамках цього фестивалю ми зіграли Кайдаші. Це була, був наш такий малесенький внесок в підтримку дійсно Херсону, Херсонського театру Олександра Андрійовича. До слова скажу, що пан Олександр Книга в своєму інтерв'ю, підводячи підсумки цього фестивалю Мельпове на Таврії 2022 року, сказав, що взяли участь 56 здається театрів із 12 країн. Тобто, підтримка дійсно була… Колосальні. А які плани такої театральної діяльності на цей рік 2023? Сподіваємось, рік перемоги. Рік перемоги. Ми так його і назвали – рік перемоги. В нас плани амбітні. Ми будемо намагатися поставити шість прем'єр. Крім того, ну, ми вже проговорили про те, що через кілька днів буде прем'єра на сцені театру «Сеньор на мільйон». Також ми плануємо відкривати ще одну сцену яка буде відрізнятися від таких стаціонарних сцен тим, що вона експериментальна і модульна. Сцена може бути зроблена будь-якій формі. у формі круга, в формі полу, на півкругу, формі квадрату. Це така трансформація Такий, буде. Така трансформація, що десь можливість сучасним молодим режисерам, або й не дуже молодим, але прогресивним, але прогресивним робити різноманітні, втілювати різноманітні режисерські рішення. Це буде експеримент. Тобто ми не очікуємо від того, що там ну, кожному сподобається та вистава, наприклад. Але е, має бути локація, яка буде такий екс експериментальний такий, е, е, експериментальну тінь. Е, бо ну, режисерам потрібна локація, де вони зможуть виплеснути себе. Е, Ті ці цікаві якісь рішення, а де їх спробувати взагалі? Де реалізувати? де реалізувати? Я думаю, що в червні місяці. Вже буде відкриття цієї сцени, ми будемо відкривати прем'єру, якої ще поки не знаю, хто буде режисером – не знаю. Але, як директор, я стратегічно дивлюсь на те, що в червні має бути відкриття цієї сцени, і це крапка. Хай так і буде.